Благодійний фонд «Нью Ренесанс» з перших же днів Нового року продовжив свою місію. Щоб отримати допомогу, вирушили у місто Козятин Вінницької області. Наші земляки, що нині проживають у Фінляндії, організували збір гуманітарного вантажу для України, за що їм щира подяка, а також благодійникам Сета Кунта Education Federation Сета Громадянам фінських міст – це та Хуіттінин. Підлітковий та жіночий одяг, теплі речі та взуття передали у волонтерський центр, що працює у керівник з цього центру Наталя Жаркова. Одяг буде розіслано за потребами в Херсонську, Харківську, Чернігівську області, а також в прифронтові міста. Частину одягу передадуть в дитячі будинки. Частину вантажу було доставлено в пологові відділення районних лікарень. Волонтери Нью Ренесанса відвідали Смілянську та Червонослобідську лікарні, куди передали такі потрібні для новонароджених речі. Адміністрація коммунальное предприемство Смирянской ботопрофильной лекарни имени Софии Бобринской насловляя свою щиру дячность гражданам Финляндии и э, губернии Сатакунта-Сатайету и э, Нашим українцям українській діаспорі, які проживають у Фінляндії, за надану допомогу для наших дітей. Це допомога призначена для новонароджених у наше пологове відділення, в якому на сьогоднішній день перебуває на сьогодні. Перебуває п'ять мамочок і п'ять дітей. От це нові громадяни України. Я думаю, що ця допомога буде їм наразі досить потрібна. Дякую всім. Дякую нашому фонду за для за надану допомогу, за надану можливість отримувати допомогу від наших партнерів. Всі здоровенькі. Дякую. Червонослобідські лікарні також запевнили, що одяг, теплі речі, підгузки, дитяче харчування, теплі ковдри, пелюшки та взуття здодобляться малюкам, яким тут допомагають з'явитися на світ. Сьогодні хочемо подякувати нашим благодійникам з Фінляндії та нашим землякам, які сьогодні проживають у Фінляндії, за небайдужість, за результативність ваших дій, за теплоту вашої душі, якою ви ділитеся з тими, хто цього потребує. 2022 рік став для нас дуже важким роком. І Одночасно щасливим, бо ми знали, що таке підтримка друзів. Що разом ми сильніші. Щиро вдячні вам за надану допомогу. Багато проєктів реалізується завдяки спільним зусиллям. Кошти на пальне, щоб доставити гуманітарний вантаж, збирали волонтери громадської організації «Сталеві мурахи-центр». Також вони на власному транспорті перевозили цю допомогу.